Jeg tror da ikke, at jeg ville være kommet hele vejen til slutningen af kandidaten, hvis vi ikke havde haft en anden. Vores studiebejleder bad os om at lave en studiegruppekontrakt, som vi straks skulle have udfyldt. <laughs> ja, det var vel allerede i slutningen af Rosen, så, så tror jeg, at der var lavet kontrakt. Ja. <laughs> <laughs> det handler også om, at når man starter på et nyt studie, så starter man på en eller anden måde på en frisk. Og for gang skyld, måske en eneste gang i dit liv, er du rent faktisk i et rum med nogen, du ikke kender, men alle har den samme interesse. Men lige der, der har man en ret god mulighed for at skabe nogle forbindelser, som faktisk kan holde. Altså som sprogfag tror jeg, det betyder, Altså utrolig meget. Altså det er fuldstændig afgørende for mm. at holde, holde skruen i vandet i forhold til at lære et sprog og bruge et sprog. Det der med at få øvet sproget og have nogen at spare med, og det tror jeg har været meget centralt. Og også muligheden for at spejle sig i andres. <laughs> <Ja>. <laughs> altså for eksempel når man lærer et sprog, og spejle sig i andres frustrationer og konkurrence og <laughs> ja. alt muligt andet. Vi har været rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden, og vi er rigtig dygtige til meget forskellige ting. Hmm. Jeg tror da, du har båret mig igennem et par eksamener, eller så. med <laughs> dine, sådan evighed eller sådan. Jeg har aldrig nogensinde fået det ud af den her uddannelse, hvis ikke vi har haft forskellige styrker og svagheder eller sådan. Så det der med at kunne Hjælpe hinanden op til eksaminerne har betydet helt vildt meget. Og hjælpe hinanden med at holde fast i studiet i løbet af studietiden har, har givet rigtig meget. Mm. Når man er studerende, så er det meget op og ned. Og der, nogle gange er der meget energi og nogle gange er der lidt energi, og når man er ved at lære noget, der er helt nyt, så mm, tror jeg, det er rigtig godt, hvis man har nogen, man kan, man kan holde fast i. Ja, så har man også nogle andre, man har et ansvar for. Det tror jeg også er godt, at man nogle gange kommer mm. ud af sin sit hoved og sine egne tanker, og har nogle man sparer med for en inspiration i, og som hjælper til fastholdelse, men også øh, det der med at tage sig sammen og faktisk få lavet sin lektier. Og, ja. Men jeg altså, tror en stor del af det er jo også at være hinanden igennem det sociale. Altså, ja, helt vildt. Måske rigtig meget socialt. <laughs> vi, var, vi var rigtig gode til at øh, lave alle mulige ting, der ikke havde noget med studiet at gøre imens vi studerede. det er nok også derfor, at vi kender hinanden så godt nu. Mm. Mm. Jeg tror da ikke, jeg startede på arabisk, og havde en klar idé om, hvad jeg skulle, eller hvad jeg skulle bruge det til. Eller hvordan det kunne være gavnligt, mm. eller hvor jeg ville ende henne. Mm. Men det har jeg fundet ud af gradvist ved at, altså, til jeres styrker og kompetencer og, og mål. Det, eller sådan. Mm. Så man får lov til at teste en masse ting af, fordi man jo netop ikke er ens. Sige, at det er okay, at det er svært, og vi finder ud af det sammen, og det har vi jo så også, det har vi også gjort. Det er bare så centralt for det sociale, eller for ens fastholdelse, at man har noget socialt også. Så os, der fandt ud af at få et socialt netværk eller ja. et socialt fællesskab med hinanden, er faktisk alle os, som faktisk fik en bachelor og har kommet igennem det, og som mm. stadig har kontakt i dag. Så jeg tror jeg det er mm. meget, altså meget mere mm. centralt, end jeg lige husker lige nu egentlig, at vi ja. har fulgt Det stedet. Ja. Tal sig investerer i det. <laughs> <laughs> yes, og passer sig ud det. i det. Også ja. så tidligt. Ja. Ja. i sikkert. Ja. Både på det faglige plan, og så også Helt klar, det naturligvis det. Ja. på det sociale. Mm. Det betyder helt vildt meget for mig, både med jer, men også med de andre, som vi stadigvæk er sammen med på vores studie. At vi kan spare, men også at vi bare kan hygge os. Og Vi ser hinanden faktisk overraskende meget til betragtning af, at det faktisk er, altså, da vi sluttede på bacheloren, at vi stoppede med at være en rigtig læsegruppe. Jeg synes også, der er noget spændende i at være landet så forskellige steder. Altså at have startet med de samme udgangspunkter, de samme skal man sige, kvalifikationer på mange måder. Eller sådan. Så har vi boet hinanden de første tre-fire år igennem universitetslivet ja. og så egentlig brugt det så anderledes. Altså, det kan godt være, det ikke er en faglig sparring indtil egentlig, hvad er det er nu, men det er interessant at se, hvordan det fundament har ja. udviklet sig. Altså. Mm. Vi er jo stadigvæk gode til at snakke med hinanden om de faglige ting, som vi nu engang går i. Det er ikke altid så organiseret, og det er jo heller ikke, vi arbejder heller ikke alle tre med noget, der har noget med arabisk at gøre. Så det er helt vildt interessant at komme tilbage til nogle af de tanker, man gjorde så på studiet, for der var jo rent faktisk en grund til, at vi godt kunne lide at læse på arabisk og læse sammen. Når jeg tænker tilbage på at være 19 år gammel og lige være startet på universitetet, eller sådan, man er også blevet voksne sammen.